Гарний вірш <риклад> Розкрита книжка Лампа Блудні неплі Ляга на серце ржа думок На стінах Кіні в'яжуть круглі петлі Чудний і нерозплутаний клубок. Мовчорний кіт Сів череватий чайник. Годинник Наче джміль гуде. Яка ж солодка це принада тайми. Те слово. Що мов з каменю тверде. Пляшане небо. Олив'яний місяць. І ночі попелястий дим. Невже ж нема на цьому світі місця. Пори вам та палким. Це При, <пілити> <пілити> <To> все? Так. Зачитай. Об вікно кажам. Крила мовдаляє, все я стихло, около, Безвість манить не раєм. раю. Наче стікає в живий рух. Ходиш, ходиш, тимні тіни, водиш. З болем родиться у серці пісня. Поплили над світом чорні води ночі, спати і дути. Вот и на вас спивает Татьяна Цеба.